التوزيع الفني والمكساج في استديو الابداع الفني للانتاج والتوزيع الفني هذه النسخه للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظ <تصفيق> في, <الفني. مترجمة> في استديو لك كلها النجوم صبر <مترجمة> خجل هي <تصفيق> ملاك الزين شف هذا الجمال إهي جمال الورد هي أرقى مثل الله عطاها الزن وكل هذا الدلال هذا الجمال هي مثل القاف لل والقصايد في وصفه <تصفيق> اشتعال في النسخه وما فقد لها القاب الشعر والقصايد في وصفه اشتعال بختك حلن لجل عينا افتحل بختي و ساد عنا جمال. هي جمال في دلوقتي. دلوقتي. هذه النسخة للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة موسيقى. موسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط ترون تو محفوظ غيمه والغيث فيها قدها طل ترني عروس المحبه والوصال هي عروس لجلها السعد اكتمل هلا تفرحه كمال في كمال غيمه والغيث فيها قدها طل سري عروق المحبة والوصال هي عروس لجلها السعد اكتمل هلا تفرحه كمال في, في كمال والكسر. يا تستقي وألف انت ميزان العقل وانت والله فتنة السحر الحلال يا هذه للاستماع فقط انت ميزان العقل وانت والله فتنة السحر الحلال مونا. كل وردة في حروف اسمها غزل كل وردة غصناها العين همس <متحدث> <متحدث> هي بلا الزيت منى هي كمال الورد هي ارقام الثل الله عطاها الزين وكل هذا الدلال. هذه النسخة للاستماع فقط، جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظة. بنته لحن في جمل غنيته أحلى الأماكن والليال يا دلع عمه ويا زهر الحفل ويا عسى عمرك زلال في زلال الكرام بنته لحن في جمل غنيته أحلى الأماكن والليال يا دلع عمه ويا زهر الحفل عسى عمرك زلال في زلال في أي موسى بقض وفعل ربعه الكرام وعلوم جزال أي النصر للاستمار فقط دنيا الحقوب والمشروط ربعه الكرام وعلوم جزال ولقبلات كل النجوم صبخ خجل هي ملاك الزين هذا تم التوزيع الفني والمكساج في استديو الابداع الفني للانتاج والتوزيع الفني هذه النسخه للاستماع فقط جميع الحقوق والنشر والتوزيع محفوظه توزيع الفني والمكساج في استديو الإبداع الفني للإنتاج والتوزيع الفني.